så, jeg hedder Kasper, og jeg elsker at mixe og masterere. Jeg elsker at hjælpe i alle mulige forskellige genre, om det er hiphop eller jazz, om du er et erfaren band eller uerfaren band, om du lige starter, eller du er erfaren og udgivet masser af udgivelser tilbage ved dig, så er jeg sikker på, at jeg kan hjælpe med at forbedre din lyd. Jeg er selv andelshavere hos Digity, og synes, det er et kanon fedt øh, selskab at arbejde sammen med. Jeg har selv udgivet mine egne musikter og været rigtig glad for dem. Derfor vil jeg gerne vil give rabat til alle dem, som er andelshaver i Digity, og øh, sørge for, at der kommer så god som muligt på alle dine udgivelser igennem Digidi. Du skal også vide, at jeg giver faktisk et gratis testmix, eller en gratis testmastering, hvis du er ny, og du ikke rigtig ved, hvad jeg kan gøre for din lyd, fordi at det er den eneste måde, man rigtig kan teste, hvad jeg egentlig kan gøre for dig og for din musik. Så øh, tag kontakt til mig, og øh, få rigtig god lyd på dine udgivelser her igennem Digidi. Hej!